78-річна Надія Кріль переглядає сімейні світлини. Розповідає, її батько Василь Соляр був у УПА. Загинув у 1947 році, йому було 24. Жінка каже, тепер через 74 роки на місці його загибелі зводять меморіал. Мені говорили і мама моя, і родина близька, що там тату твій загинув. І я ще Коров пасла, підросток, маленька дівчинка, все там бігала, але там була вузенька стежечка. І от того показували купа каміння в яму от того твій тато. мене так серце боліло, то я кажу, а чого ж ви, нічого не зробити, хоч дерев'яний хрест». Разом з Василем Солярем у Краївці загинуло ще четверо жителів села Шибалин, каже історик Сергій Волянюк. За його словами, той бій зафіксували в архівах ОУН. «Є вісті стерену з Бережанського надрайону, який стосується весни 1947 року, де чітко зазначено, що в квітні 1947 року в лісі колосолаз Шиболин біля гори Лисоня відбувся бій 9 повстанців, яких оточили 60 чоловік внутрішніх військ, НКВС, з так званих істребітельних батальйонів, органів таких військових частин, так, які формувалися НКВС місцевого населення для боротьби проти визвольного руху». Краївка повстанців була на цьому місці. Побудувати тут меморіал запропонував місцевий житель Іван Здирко. Каже, витратили на нього понад 200 тисяч гривень. «Саме тут я хочу відтворити, відтворити, Оцей вхід буде муляж дверей, де, е, де вони входили. Саме в цьому місці дійсно був вхід, а вихід був за 40, за 40 метрів був вихід, де вони були. Я хочу тут зробити е, такий, значить, бетон, і такі будуть, значить, балки в цей бетон е, залиті. І потім підпалити і відтворити, так як е, взрив був гранати, таке буде в диму, в сажі, для того, щоб майбутнє покоління, хоч бачили, і, і, як воно було. Також у селі Шиболин є пам'ятник Галини Дидик. У підпіллі вона очолювала український червоний хрест на Тернопільщині. За це її нагородили бронзовим хрестом заслуги УПА, розповів історик Сергій Волянюк. «Це така структура, яка займалася вишколом лікарів, санітарок, медсестер, санітарів для відділів УПА. Організовувала шпиталі якраз де надавалася перша медична допомога воякам, пораненим воякам української постанської армії чи збройного підпілля. І власне на її плечі цей тягар організувати український червоний хрест фактично з нуля. На території цілої нашої Тернопільської області директорка Бережанського краєзнавчого музею Наталя Бойко показує могилу, де похована Галина Дидик. Наталя Бойко розповідає: Галина була довіреною особою Романа Шухевича. Галина Дидик організовувала йому квартири підпільні, де він перебував. Одна з них була і на Бережанщині. І в останньою їхньою місце дислокації це була Білогорща, коли вона була теж з ним. Але так склалася доля завжди в нашому житті ті є зрадники і навели на їхню криївку, була облава, і там їх затримали. Роман Шухевич застрелився, а Галина Дидик прийняла утруту. Ще на Бережанському кладовищі є меморіал, де поховано більше сотні упівців з Бережанщини, яких закатували у місцевій тюрмі, каже Наталія Бойко. «Їхні тіла були виставлені на вулицю, Всіх, кого родичі не опізнали, були вивезені сюди, суди і тут були стихійно поховані. До 55-ї річниці створення української повстанської армії був створений цей меморіал». Історик Сергій Волянюк розповідає, найбільші бої на Тернопільщині провів загін Лисоня під проводом Омеляна Польового. «Його бої були пов'язані з рейдом з Бережанської частини на Так Там було три такі великих бої. Один біля села Поручин це вересень 44-го року під селом Альбанівка. Останній великий бій на території Тромської області проведений куренем, тобто більше двох-трьох сотень чоловік. Це були бої в районі Качурової гори біля села Сосулівка, Чорківського району. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина